اليوم يا عزيزي المتابع راح نجرب لعبه جديده ساحة وجميله نوعا ما اسمها راون فكره اللعبه بكل اختصار يا عزيزي المشاهد واحد ضد واحد لكن الشيء المختلف انه كل واحد له امكانيه يختار بطاقه من بين خمس بطاقات كل بطاقه لها قوه معينه ما يحتاج اطول عليكم بالكلام لازم تشتركون بالقناه وتدوسوا لايك وتفعلوا الجرس ويلا ندخل بلعبتنا اوكي شباب انا حلوين دخلنا اللعبه وخل ندوس اون لاين ونقعد اوكي يا جماعة لقينا جيم بريس جامب تو جوين، اوكي ديزني جامب، فكما تشوفون اوكي صاحبنا اوه شاف القبعة مالته بكتب عليها الرزد راز يعني هو يقصدني يعني، اوكي اخذ بيرك البويزن، كل بيرك مثل ما قلت لكم كل بطاقة بها قوة معينة فـ بطاقة بطايقي والله اني مو كلش بحترف باللعبة، كل بطاقة مكتوب عليها شرح. هاي الضربة مالتي راح تكون بيها انفجار من اضرب الشخص اللي قدامي فبسم الله نبدا. هاي هاي انا اللي على اليمين شباب او انا اللي على الازرق اووووو طبعا هو بيرك البويزين يضربني اوكي متت طبعا هو بيرك البويزين عنده يضربني واتدمج اذا متت مرتين راح ينطوني فرصه اختار بطاقه ثانيه يعني يقولوا لي انه انت نوب. ابلع لك والله طيارت ابوه افجر ابوك افجر افجر ابوك اوكي هو مات الزمان مات اوكي يلا يلا نحن نحرز تقدما جيدا آه احد ما جت روحي ابلع يا كلب تجر تروح للمرة الثانية. ابلع يا كلب ابلع هو عاد هسه راح يختار بطاقة له فرصة يختار بطاقة. اوف اخ اذا اخذ الباراسايت راح ناكل تبن يا جماعة. اختار اوكي الحمد لله مختار ما اختار الباراسايت ما ادري ايش اختار ما انتبهت. بس المهم أوه شيت يا ستار يا ربي يا والله إيش يا برو. ايه اوه والله متت اي شوفوا صار السلاح مالته اوفي اي شباب هاي نسيت اقول لكم ان اذا اختاركم كومب بطاقات شوفوا السلاح مالته صار اوفي يعني متت اقدر اختار اكسبلوزف بالت النوب لا سهلانه عد هذا ال والله اكو هواي باركات اي هذا البرج برج يفيدنا البرج اوكي ناخذ البرج اوه ياه. يضرب ألف طلقة بنفس الوقت. شوف. واحدة كتلتها. هذا النوب. حتى مرة ثانية. ما تاخذ اسلحة اوبي؟ اها يا ستر، ايش سوي انا؟ لا لا لا يا اخوي مو عدله تلحقني، ارجع ارجع علو بروح اختار بطايق، اوه بيركسة والله قوي هذا البيركاني يعرف هذا البيرك قوي بارك المنشار الدنيا دعمني وفكني من الدنيا ادعمني طيار الجنده والله يا نوب انت انت تموت من الخوف انت تموت حبيبي اوه, أوه بوع دم. آه ما اممم شباب اني سهل هيك العاب اني اسطوره باي لعبه ادخلها. لا لا لا مستوى، لا والله الشاقه متت، اه اوكي، اوكي نو بروبليم يعني يلا ارجع ارجع لك ارتاح ارتاح باقي اكلت له مرتين وافوز. اوه شيت. اوه عنده عنده بيرك كلش قوي. الأرسال كونت داون. والله الزمان ما اختاره. يا ستار ياسر. هار يا رب. را. شكلنا راح نبني نجلد شيء والله اي والله شكلنا راح نبني نجلد لان يعني هو اذا جاب لي طلقة واحدة راح اموت بس. اوكي شنو نختار بيرك؟ عندك الكوك شوت. بولت سبيد هذا شوتينج كوستن شوتينج كول داون طب الله خلني اختار انا هذا ما ادري ليش جبت ال ام بي 9 بولت بولت ثاني ايش يسوي او الضربه اللي اضربها تدمجني <تصفيق> يا أخوي لا انا انا انسحلت يا جماعه الخير اوكي عندنا الجلاس كانون الجلاس كانون والله رهيب شوف شوفه با وات يلا بيك ارجع ارجع هلا ابو جدك اقعد اقعد لك جيجي فسنا فسنا اوكي ديسكونكت طلع طلع من اللعبه اخويا من الجلد ابلع ابلع يا زباله ابلع اوه مننا نعدل اوه نايس هاي القبعة مالتي حرف ار طبعا نختار ونحط اوه خدود ورديه شوف شيء يشبهني اوه مونغوز اوه نائس نائس والله مونغوز مونغوز شباب نفس الولد طلع ضدي بس طلع من الجيب شاف اسمي او ماي جاد <تصفيق> شباب إذا تريدون مقاطع أكثر من هاي اللعبة طبعا حطونا لا، لايك أنا هذا الشيء نسيت أقوله أوكي ضدنا حيدر موك ما أدري شنو حيدر موك بس المهم هذا عربي يا أبو حيدر عصبي هاي كلش عصبي وعنده بيرك خوي بس ما اختاره خليني عندنا شنو هذا البيرك والله اوه هذا الانبار جيبها يا حبيبي طبعا هو ما يريدني اقرؤه بس صلخني هو صلخني الرجل يا ستار <تصفيق> <بره>. <تصفيق> <تصفيق> اوكي الله ما يجدا سوي داباو عليه حرفين شباب هذا والله محترف باللعبة بس احترافك ما يمشي عليه يا برو طلعت على الشاشة الثانية نايس يعني اللي عنده شاشة ثانية يلعب هاي اللعبة بصراحة. آه. آني نفسي آه أني مطي شباب احد على توكسيك كلاود بس باشن كلاود انباك والله كله بيركاتي اركات قويه بساره شكلها اقوى واحد بهم شباب اني انسحلت ما نيموت ما يموت, يموت شباب راح يفوز عليه 5 0 والزمال كتل روحه حلو يعني انا احب هيك زمائل لاف يو مايك يا شباب نسوي كم باك <تصفيق> تلت روحي Cause I think